Hei kaikille, olen Sasu Leinonen kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista samoin kuin Leena, ja tähän alkuun esittelen teille lyhyesti uudet lukutaidot kehittämisohjelmaa ja sen sisältöjä. Tässä kehittämisohjelmassa on tarkoitus vahvistaa lasten ja nuorten tieto ja viestintäteknologista osaamista, medialukutaitoa sekä ohjelmointiosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Ohjelma on osa laajempaa Opetus- ja kulttuuriministeriön oppia kehittämisohjelmaa, jolla vahvistetaan kasvatuksen ja opetuksen laatua sekä tasa-arvoa hallitusohjelmaan sisältyvien linjausten mukaisesti. Ja tässä kehittämisohjelmassa opetushallitus vastaa tieto- ja osaamisen kokonaisuudesta, ja sitten kansallinen audiovisuaalinen instituutti puolestaan vastaa medialukutaidon sekä ohjelmointiosaamisen kokonaisuuksista. Sitten kehittämisohjelman tuotoksia ja toimenpiteitä. Ohjelmassa on luotu tällaiset osaamisen kuvaukset, jotka on tehty jokaisen osakokonaisuuteen, eli TVT-osaamiseen, medialukutaitoon sekä ohjelmointiosaamiseen. Nämä osaamisen kuvaukset kertovat, mitä esimerkiksi oppilaan tulee osata tietyllä vuosilokkokonaisuudessa. Kokonaisuuksissa ja varhaiskasvatuksessa, mitä on hyvä pedagoginen toiminta sen ikäisten lasten kanssa. Ja kuvauksista julkaistiin tuo versio 1 vuosi sitten keväällä. Nyt niitä päivitetään palautteen perusteella ja kuvausten versio 2 julkaistaan sitten kesäkuussa 2022. Muuta tukea, mitä tässä ohjelmassa. On, niin olemme tuottaneet esimerkiksi ja muita tutkimateriaaleja, muun muassa tämmöisiä oppaita medialukutaidosta ja ohjelmointiosaamisesta, osaamisesta, jossa käydään läpi näitä osaamisen kuvauksia ja myöskin annetaan hieman niin käytännön esimerkkejä, miten niitä voidaan toteuttaa opetuksessa ja kasvatuksessa. Myöskin paljon muuta tukimateriaalia, joita löytyy tuolla meidän verkkosivuilla esimerkiksi. lisäksi. Tuomme paikallisia kehittymishankkeita, joita on 46 eri kunnassa. Ja siellä päivitetään näitä kuntakohtaisia digisuunnitelmia muun muassa ja, ja otetaan käyttöön näitä osaamisen kuvauksia. Lisäksi annamme myös muuta koulutuksellista tukea näihin aiheisiin liittyen. Ja nämä osaamisen kuvaukset ovat tukimateriaali pedagogisen toiminnan suunnitteluun toteutukseen ja arviointiin sekä paikallisten suunnitelmien kehittämiseen. Ja niiden tarkoitus on konkretisoida varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita. Kuvaukset ilmaisevat, millainen pedagoginen toiminta edistää taitoja varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä mitä oppilaille tulisi osata vuosiluokilla 1-2, 3-6 sekä 7-9. Kuvaukset luovat tämmöisen jatkumon vaarien esi- ja perusopetukseen päättymisen saakka. Eli vähitellen kehittyvä ja kumuloituva osaamisen polku. Ja tässä linkki uudet lukutelut verkkosivuilla, jossa löytyy myös tämä tilaisuuden linkit tuolta ajankohtaista kohdasta. Lisäksi siellä on jokaiselle osakokonaisuudelle oma sivuunsa, josta löytyy myös nämä osaamisen kuvaukset vuosiluokittain. Ja lisäksi löytyy paljon erilaista tukimateriaalia tuolla tuki ja julkaisut. Lähdeltä. Kannattaa siellä käydä katsomassa, jos, jos tämä ohjelma ei ole ennestään tuttu, niin sieltä löytyy tietoa suuri määrä. Sitten haluan vielä ää, näyttää tämmöisen www.aoi.fi-sivun, joka on avointen oppimateriaalien kirjasto, missä tulee vapaasti käyttöön saatavia oppimateriaaleja, koulutusesimerkkejä, myös näissä uudet lukutaidot kehittämisalmassa mukana olevien hankekuntien materiaaleja tulee tänne, tänne käyttöön kaikille vapaasti jaettavaksi. Eli siellä kannattaa katsoa. Sieltä löytyy ihan käytännönläheisiä esimerkkejä kaikenlaista eri osakokonaisuuksien sisällöistä. Tästä vielä ö, kehittämisalman yhteystiedot. Eli sekä kansallisen audiovisuaalisen instituutin että opetushaltuksen puolelta löytyy ö, ja tähän, joihin voi ottaa yhteyttä näihin aiheisiin liittyen, mikäli tulee kysyttävää tai, tai muuta kysymyksiä kerrottavaa, niin sinne vain yhteyttä vapaasti.